А якщо випадуть то... для всіх, хто думає, що я не займаюся спортом, правильно думаєте, але я можу, я не займаюсь, просто бо не хочу. карантин потроху закінчується, а от зайві кіло, які ми на ньому набрали, нікуди просто так не діваються. Для того, аби набратися трохи мотивації, ми приїхали сьогодні на гідропарк і покажемо вам людей, які все ж таки зібрали себе докупи і починають займатися або вже давно займаються. Для Інстаграма показуха оце да, займаєте? Звичайно. Постався тим, що він за карантин поправився і можна платити ту штуку. Буду побрався, хто за карантин усе тростив наскільки. Кстаті, да. Я трошки вирішив перевірити, як тут, чи працює вже все. Це перше відвідування після карантину. Скільки взагалі живете? Ну тут я просто не знаю, яка тут вага. А у вас дівчина є? Немає. Зараз буде. <рик> <рик> <рик> а це ви так на легке чи важко? Ну, не дуже важко. Так. Тут це, які вичаслує. Не те що придумав, а ви можете мене так попіднімати, а я типу сама ту рублю. Ви знаєте, я тут займаюся спортом років так, мабуть, 15, але сьогодні прийшла перший день, бо я це ж як спортом, ну, тоді ж і квіточки, ну, щоб шкарцево було, якщо беру щось з природи, то треба віддати. Але те, що я побачила, це просто неймовірно. Ну, як можна так? Я сюди більше не прийду, поки фітнес-клуби не повідкреп, поки всі ці спортсмени не порозбігаються. Це, це ви знаєте, скільки сюди зарази можуть перенести? Сидири! 5. Для чего оцеробаты взагали? Ну, честно говоря, это такой вопрос э, сложный, наверное, я не знаю, зачем. Ну, а что еще делать, скажем так? Пыть, курить там. Ну. ну, я пробовал, мне не понравилось, скажем ага. так. Спорт красить. Ну, да, то есть, ну, чувствуешь себя так, как бы, достаточно, ну, хорошо, сильно, не знаю, может даже как-то доминантно в каком-то смысле занимаетесь спортом занимаетесь профессии я спортсменка выступаю в категории фитнес бикини и готовлюсь на осень на чемпионат мира и надеюсь что он состоится поэтому я просто не могу пропускать тренировки начинал для себя сейчас собираюсь переходить в профессиональный бодибилдинг Я два месяца добросовестно занималась дома с двумя гантелями, но это, конечно, не то. Конечно, з двумя гантелями можно все сделать, но без удовольствия. Uh -huh. <laughs> Зараз сейчас уже чувствуете это удовольствие? Не то слово. <laughs> Коли начиналось, за было займався дома в селе. Там есть штанга, там есть майже все то же самое. Занімався вдома, гантели, резинки, все абсолютно, як і в тренажерному залі, як і тут. Просто ніякі неудобства, з-за того, що вдома душно, жарко. Так, Тренировки повноцінні, все нормально. То ви зараз вже повністю відновили режим? Я його не перекращав. У мене стоїть вдома тренажер. Я виставляю таке добре навантаження, там, півтори тисячі калорій і годину, і я кручу педалю. Крім усього іншого, я взяла собі дистанційні тренування. И у меня сейчас карантин минус 6 килограмм. Вообще никак. Вот первый день ага. за 5 месяцев. 20. То есть 20. я еще начал до карантина не заниматься. Я там плаванием занимался, медленно заплывал жиром, но потом вот Арсен меня вытащил. Каждый день занимался. 20. Да. А сегодня не пытались прерваться? Да нет, ну это очень глупо выглядело. 9. Как правильно накачать попу? Нужно, щоб коленки не виходили за носки і щоб колени смотрели чітко по направлению к носкам. Ось так, супер. Ось так, нормально. Да. І скільки разів треба в день? Достаточно однієї тренування в день. Не тільки, щоб ця тренування була качественна, а й щоб Ви так і будете сидіти? А ви були раніше худеньким чи товстеньким? А, ну, я був і товстеньким, і худеньким, як как би бы по-разному. О, ви, ви пройшли три стадії. Коли дівчата да. більше клюють? А когда денег больше? <смех> не, на самом деле, когда, когда больше в сам себе уверен, и когда у тебя интереса к девушкам нет, когда у тебя, ну, что-то в жизни вот идет, несется там, ну, не знаю, пускай даже там универ, учеба, и оно тебе не нужно, они сами приходят. Когда ты за ними ходишь, тут толстый, ты накачанный, без разницы. Ну, так это работает. Можете порадити таким дрищам, як я? Що, як, як почати займатися спортом? А у вас жилання є? Ну, воно... Іноді буває. От, якщо іноді буває, то не вийде. Якщо жилання є, то ви почнете. Якщо дівчина буде займатися хоч три рази в день, кожен день, але ну, вона буде робити це без жилання, не буде такого ефекту, як якщо вона буде займатися три рази в тиждень, але з великим жиланням. А можна це якось змусити? Не заставити себе нельзя, можна. Тільки мотивуватися. Вам що не прикуртила? Ви чарівна, молода дівчина вам воно ще не це, а коли вони в тебе двомісячки, то і з них. Все можете порад людям, які на карантині відростили свої бока і тепер не знають, що робити, скоро вже споляжний сезон. <реш> в першу чергу нужно нормалізувати баланс питания. Я, конечно, як тренер не должна это говорить, но без треніровок похудеть можно, а без питания нет. Поняли? Нормально питаюся, не так, як я, бо я взагалі... Вообще... 145! 146! А злісти, підош, не виключай.